Tudod mi a helyi újságotok címe? Ha nagyobb településen laksz, az önkormányzatod biztosan megjelentet ilyen lapod, de sok városban tévéadó is van. Ezek rendszerint önkormányzati költségvetésből működnek. Ami azt jelenti, hogy együtt szépen összedobjuk a pénzt azért, hogy legyenek olyan felületek, ahonnan hallhatunk a település dolgairól. A probléma ott kezdődik, ha ez a tájékoztatás nem pártatlan. Ez mindig felháborító, de kampányidőszakban egyenesen jogsértő is. már kinyitottam az újságot, és azzal szembesültem, igaz, még ki se kellett nyitni a címlapon már, hogy a jelenlegi országgyűlési képviselő szerepel a címlapján, és ahogy lapoztam tovább, azt tapasztaltam, hogy mindenhol ő szerepel, tehát hogy <kül> Körülbelül 5 oldalon szerepelt fotóval, két oldalas interjú készült vele, hogy az elmúlt négy évben milyen tevékenységet folytatott. És nézegettem, hogy hát ha a többiek is megjelennek. De hát erre nem került sor, és hát hogy is mondjam finoman és szépen, egy kicsit elszállt az agyam, és akkor rögtön úgy döntöttem, hogy valamit megpróbálok lépni, és számon kérem azokat a Azokat, akik ezért a felelősek lehetnek az újság szerkesztőjét, a gyári polgármestert, gondoltam ne legyen titok, úgyhogy bevettem az országgyűlési képviselőt is, aki szerepelt számtalanszor az újságban, és mindenkit, akit az újságon belül megtaláltam, mint forrás. Igazából én azt tartottam méltánytalannak, hogy ha már nem jelentettek meg egy külön számot, amiben mindenkinek egyforma helyet biztosítanak, aki jelöltként szerepelne a körzetben, akkor mindenképpen vizsgálják ki, hogy hogy ítélik ezt meg. Majd 9. hó 7-én, az első levelem 3. hó 22-én ment el, tehát szeptember 7-én megint írtam valamennyi korábbi címzetnek, hogy. Esetleg, ha választ kapnék, ez az ő álláspontjuk, hogy az teljesen természetes dolog, hogy egy országgyűlési képviselő beszámol a négy év munkájáról, az eredményeiről, hogy mi történt ez alatt az idő alatt, és hát a többi, képviselő is kapott, a többi jelölt is kapott volna teret, ha jelentkeztek volna, de hát nem jelentkeztek, így aztán. Ez maradt. Később birtam nekik, hogy hát a válaszuk felháborít, köszönöm szépen, felháborít és elfogadhatatlannak tartom. Egy másik pártnak a, ö, ö, a, a helyi önkormányzati képviselője, aki ö, a jogi útrat lépett, tehát ő konkrétan a választási irodánál panaszt tett. Áprilisban megjelent hogy valóban megsértette az újságok kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségét. Ha jogsértőkampányolást látsz a helyi médiában, az ellen érdemes rögtön kifogással élned. A legegyszerűbb, ha levelet írsz a helyi választási bizottságnak. Ráadásul ezt nagyon könnyen megteheted, ha letöltöd a mintalevelet a TASZ honlapjáról. A jogsértés ellen tényleg érdemes kifogást emelned. Csak így tudod rákényszeríteni az önkormányzati sajtót a kiegyenlített tájékoztatásra. De akár te magad is tehetsz a színű médiáért. Hát a dolog ott kezdődött, hogy a tavalyi márciusi választások előtti gyári mi újságban az országűlési képviselő úrról egy hatoldalas anyag jelent meg. Itt például időseket köszönt, a sportolóval fényképezkedik, átad díjat. Köszönti az elment, nyugdíjba ment embereket, itt megint időseket köszönti, itt a nővédőnöket nővéd, köszönti, teljesen egyoldalú és tűrhetetlen, de ez így megy most már lassan. Talán a rendszerváltás óta minden választásnak úgy megyünk neki, hogy az embereknek fogalmuk nincs itt gyálom, hogy milyen alternatívák, lehetőségek vannak. Megcsináltam ezt a közmeghallgatásra, ami novemberben volt, ezt a uh -huh. uh, gyáli pellengért, a közmeghallgatásra minden képviselő. A gyáli, újs gyáli mi újságból kimaradt. Ami a gyáli címen. Igen. És ezeket a cikkeket te írtad. Én, én, én. Uh -huh. És ezekben a cikkekben általában reagálsz arra, hogy mi az, ami a Gyáli Újság egyes számaiban megjelent? Igen, igen, igen, uh -huh. igen, hogy, hogy meg a tájékoztatásnak a minősége, ugye, hogy megjelenteti, mint például ez a cikk, uh -huh. hogy 18 ezer forinttal fog az embereknek a nyugdíja emelkedni, ami nem igaz. Tehát 18 ezer forinttal fog annak emelkedni, akinek mit tudom én, 80 vagy 90 ezer forintot meghaladja a nyugdíja. És azt is viccesnek tartom, hogy, hogy, hogy az embernek a saját pénzén kell tájékoztatni a saját környezetét. Elvárná az ember, hogy azért van a Helyi újság közpénzen tartva. Tehát egyszerűen többet érdemelnék bennünket lopnak, meg én úgy érzem. Valamilyen szinten azt kellene elérni, hogy az alap, amit a város pénzén fenntartanak, az adjon teret minden oldalnak. Tehát ne legyen egy ilyen egyoldalú kockára vágott tájékoztatás, mert egész egyszerűen dühítő. A választási időszak mindig kemény menet, és némelyik szereplő hajlamos rugalmasan kezelni a szabályokat. Lehet, hogy neked is veszélyben vannak a személyes adataid. A következő részben kiderül.